دوستان عزیز و نازمین امیدوانم هر دنیا هستید دلی شاد مرد جوان و تنی سالم داشته باشید دیروز چهلم محصر بود با اعتراضات بسیار, بسیار بسیار گسترده در ترس سراسر ایران مخصوص مناطقی کردنشین و مناطقی کردستان تحت اشغال ایران از طرف دیگه امروز 40 ام نکاشا است و لورستان و مناطق دیگه از ایران باز هم چهلوم برگزار کرده و بسیار مشلحوق و نیروهای دولتی هم به تظاهرکنندگان معترزین تیراندازی کرده همچنین دیروز حمله تروریستی به حرم شاچرا در شیراز اتفاق افتاد که 15 کشته داشت از این به بعد باید مواظب به این حرکت جمهوری اسلامی بود چرا که جمهوری اسلامی برای اینکه که بتونه نیروهای خودش رو پشت سر خودش جمع بکنه احتیاج به حرکت مثل بمب‌گذاری و ترور و کارهای دیگه هستش احضاب سیاسی و مخالف حکومت جمهوری اسلامی در این 44 سال که با حکومت اسلامی مبارزه کردن داره تجربه بسیار بسیار غریه هستند. و میدونن که در چینی شرایطی اگر وارد چرخه مبارزاتی مجددن بشن سلاح به دست بگیرن دولت مرکزی رو دستش رو باز میذارن برای مقابله سنگین ولی اگر مردم خودشون در خیابان ها باشن دولت مرکزی توانایی سرکوب همه مردم رو نداره به همین دلیل نیروهای سیاسی خارج از کشور معمولا در چین شرایطی به غیر از بیانیه سادر کردن کار خاص دیگه ای نمی کنن و این آقلانه ترین کاریه که میکنن و بهتر این هست که همین, همین شکلی ادامه بدن ولی واقعیت اینه که جمهوری اسلامی همجوری که در 44 سال گذشته سابقه بسیار داشته و بعدها مشخص شده که دست خود حکومت درش بوده مثل گذاری در حرم امام رضا که بعدن معلوم شد معموران اطلاعات سعیده امامی درش نقش داشتند یا در مساله کوی دانشگاه که بعدا معلوم شد خود, خود نیروی امنیتی ایران با برنامه این مساله رو سرکوب کرده بودن و ایجاد کرده بودن و هم بانی امر و هم مجری طرح بودن مردم ایران رو آگاه کرده که خیلی از این عملیات ها وقتی که اتفاق میفته واقعیت خارجی نداره و این رو خود جمهوری اسلامی با علم به یا عاملانه خودش عامل عمل بوده مثل مسئله بانگذاری در حرم مبرزا یا اینکه متوجه بوده و اطلاعات کافی داشته و پیشگیری نکرده و این خودش باعث شده که این اتفاقات بیفته به با خانواده قربانیان در هر حالتی ابراز هم دردی می کنم که قربانیانی که در حرم شاچراخ کشته شده چه قربانیانی که دیروز در ماهاباد و شهرهای دیگه شهید شدن و به کاروان شهیدان اضافه شدن امروز و دیروز کردستان کلا شلوغ بود لرستان شلوغ بود امروز به دلیل کشته شدن دیروز کشته شدن جوان ناکامی در کردستان به دست نیروهای اشغالگر و به دست نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی محاوات امروز هم شلوق بود و متاسفانه خبرهای زد هست از تیر مجدد نیروهای های جمهوری اسلامی به طرف مردم بیگناه. هرچن مردم در دست هیچ سلاحی رو در دست ندارن و به از شاید چند که سنگ چیز دیگهی برای مبارزه با حکومت نداشته باشن حکومت سعی در سرکوب خشن نیروهای مردمی داره خوشبختانه اعتراضات از چهر روز گذشت و اعتراضات پراکنده و پردوام و مستمر ادامه پیدا کرده و این باعث میشه که یواشواش نیروهای سرکوبگر دیگه واقعا توان مبارزه نداشته باشه چرا که نیروهای سرکوبگر قدرت کنترل مناطق محدودی رو دارند و مردم بیشمارن نیروهای سرکوب و نیروه دولتی با حقوق و در خیابان هستند و حقوق و کفاف آدم کشتن و به اصطلاح کشته شدن رو نمیده ولی مردم که در خیابان ها هستند برای ایدئال های خودشون در خیابان ها هستند و برای ایدئال ها انسان ها فداکاری میکنند انسان ها برای فرزندشون برای آینده فرزندشون برای آینده خودشون برای ایدئال هایی که در ذهنشون دارن برای زندگی راحت برای آزادی حاضر هستن جان بدن ولی کسی به خاطر حقوق چند هزار چند میلیون تومانی حاضر نیست که کشته بشه و حاضر نیست که انسان دیگه ای رو بکشتن بده و بکشه و یواشواش نیروهای سرکوبگر بسیار بسیار شدید ریزش پیدا خواهند کرد چرا که حکومت توان پرداخته حقوق نیروهای خودش رو هم نداره خسیگی مفروض نیروهای سرکوبگر داره بیشتر میشه چرا که اون لباس نظامی که میپوشن و اون لباس زدشویی که میپوشن نزدیک 8 تا 10 کیلویان وزن داره و واقعا این وزن رو با این همه تجهیزات رو حمل کردن در کل روز و پشت سر هم در 45 چل، روز پشت سر هم واقعا تمام فیزیکی انسان ها رو از بین میبره و قانون ابتدایی همه حرکت های اینچنینی یک قانون سی روزه و ماهه هستش به این شکلی که اگر مبارزات سی روز ادامه پیدا بکنه یواش واش حاکمیت شروع میکنه به لرزش و به ریزش و این ریزش تا سه ماه ادامه پیدا بکنه اگر تا سه ماه ادامه پیدا بکنه دیگه به حد علای خودش میرسه و نیروهای مبارز هم معمولا سه ماه بیشتر قدرت و توانایی مبارزه رو ندارن جمهوری اسلامی منتظر است که این سه ماه تمام بشود و این مردم به داخل خانه برن. اگر بعد از سه ماه مردم وارد خانه هاشون نشند و همینطوری ادامه بدن این اعتراضات رو مطمئن باشند اطمینان بهشون میدم یقین بهشون میدم که این مبارزات به نتیجه خواهد رسید و شاهده فرار بسیاری از نیروهای سرکوگر به خارج از کشور خواهیم بود دیروز هم برنامه ای رو اجرا کردم و در اونجا توصیه کردم که احتیاج به ساختن یک پارلمان در تبعید داریم احتیاج به این هست که نیروهایی از جریانات فکری مختلف در تمام کشورهای اروپایی جمع بشند. کشورهای اروپایی و امریکایی شاید تعدادشون به هزاران نفر هم برسه و اینا یک پارلمان یک تشکیلات عظیم خارج کشور درست بکنند و با این کارشون مدیریت بکنن این اعتراضات رو و مدیریت بکنن دوره گذار رو از جمهوری اسلامی به جمهوری دموکراتیک و جمهوری آزاد ایران من سعی میکنم دوباره با کسانی که روشنفکران و عزیزانی که در این راه توان کار کردن رو دارن تماس بگیرم و نظر خودم رو دوباره بیان بکنم ولی واقعیت اینه که به تنهایی من قادر به این کار نیستم و نیاز به حمایت جدی شما ها عزیزان دارم منتظرم که حمایت هم بکنید که ما بتونیم نیروهای فعال رو در سراسر دنیا پیدا بکنیم و از اینها یک پارلمان در تبعید درست بکنیم و با این پارلمان در تبعید شروع بکنیم دوره گذار رو مدیریت کردن شبای که مردم برای راه مبارزه کردن خودشون راه بسیار زیبا و به روز در روز هر روز ایجاد میکنن هر روز یک روش جدیدی ایجاد میکنن هر روز در یک جای مشخص یک جایی جدیدی شروع میکنن به اعتراض کردن و این واقعیت اینه که به هر حال ما برای گذار از جمهوری اسلامی به دولت آینده احتیاج به یک زمان بندی و یک حیعت داریم به یک حیعت مدیره داریم این حیات مدیره چه بهتر که از تعداد بسیار زیادی از افراد سرشناس سیاسی تشکیل بشه و نام پارلمان در تبعید رو داشته باشه قوانین رو تصویب بکنه آزادی هایی رو تصویب بکنه و همچنین قول این رو به نیروهای مسلح بده که همه اونها بازداشت و باز محاکمه نخواهند شد کسانی که در قتل و گشتارها نقش داشتن بازداشت خواهند شد و باید به همه اعلام بکنه که در آینده ایران ما حکم اعدام رو نخواهیم داشت. چرا که اگر نیروهای سرکوبر بدانن که به هر حال اعدام خواهند شد به هیچ عنوان دست از اسلحه بر نمیدارن. برای همین باید به همه این پیام به صراحت رسیده باشه که ما در آینده ایران حکم اعدام و حکم شکنجه نخواهیم داشت. و سیستم سیستمی دموکراتیک خواهد بود بر پای حقوق بشر بر پای استانداردهای جهانی حقوق بشر و این رو باید حتما به گوش همه کسایی برسونیم که دارن در این مبارزات از طرف دولت دارن شرکت میکنن و جیرخورد دولت هستن به اصطلاح باید امکان این رو فراهم بکنیم که اینا بتونن به آغوش ملتشون بازگردن و دست از قتل و آمو جنایت بردارن و این به غیره از یک شورای رهبری یا یک پارلمان در تبعید کار دیگه جای دیگه امکان پذیر نیست براش و من توصیح می‌کنم که حتما این شورای رهبری یا پارلمان در تبعید ایجاد بشه امیدوارم که بتونیم به این هدف برسیم چرا که کارهای بسیاری هست که احتیاج به سازماندهی هست کار شکار آغازاده ها هست که باید بدونیم که این آقازاده هایی که در خارجی از هست کشور هستن شکار بشن و اینا رو بهشون اجازه داده نشه که ثروت و ا زیادی که از غارت مردم ایران به دست آوردن رو به خارج از کشور منتقل بکنن و با آسودگی در خارج از کشور زندگی بکنن ما نیاز به هماهنگی بسیار داریم و امیدوارم این هماهنگی رو هر چه زودتر بین نیروهای اپوزیسیون داشته باشیم با امید روزی که بتونیم هر چه زودتر این دولت در تبعید یا پارلمان در تبعید رو درست بکنیم با امید روزی که بتونیم در ایران هم در ایران دموقراتی از نزدیک هم دیگر رو ببینیم